تو بیولوجی کو ہم سمپلی کہہ دیتے ہیں سائنٹیفک سٹڈی آف لائف کہ یہ کیا ہے سائنٹیفک سٹڈی ہے کس چیز کی لائف کی کہ ہم اگر لائف کو سائنٹیفکلی دیکھتے ہیں تو اس کو ہم بیولوجی کہتے ہیں تو اس کی ڈیفینیشن میں دو تین لائنس ایڈ کرنی ہوتی ہیں جیسے دا برانچ آف سائنس وچ ڈیلس وتھ دی اسٹڈی آف لیونگ تھنگ کہ سائنس کی ایک ایسی برانچ ہے جس میں آپ کیا کرتے ہیں لیونگ تھنگ کی اسٹڈی کرتی ہے اب اس برانچ کو ہم کیا کہہ دیتے ہیں بیالوجی کہہ دیتی ہیں ٹھیک ہے بیولوجی بیسیکلی دو ورلڈ سے مل کر بیولوجی بیسیکلی دو ورلڈ سے نکلا ہے اور جو وہ دو ورڈز ہیں یہ گریک لیٹرز ہیں گریک ورڈس ہیں فرسٹ کون سا ہے بایوس بایوز کو ہم کہتے ہیں لائف زندگی کہتے ہیں لگوز کہتے ہیں تھاٹ ریزننگ یعنی لائف کے بارے میں سوچ بچار کرنا سوچنا جو ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں بیالوجی کہتے ہیں اب بات یہاں پر آ برانچ آف سائنس کی تو سائنس کیا چیز ہے سائنس از دی سسٹمائزڈ نالج کہ یہ ایک ایسی نالج ہے جو کہ ابزرویشنز اور ایکسپیریمنٹس سے حاصل کی جاتی ہے تو یہ ابزرویشن کیوں کیا جاتا ہے ایکسپیریمنٹس کیوں کیے جاتے ہیں تاکہ ہم جو یہ آپ کی نیچر ہے یہ جو آپ کی نیچر ہے اس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں اس کو سمجھ سکیں تو یہ سائنس کی ڈیفینیشن آپ کو آ گئی <coughs> تو یہ جو بیاولوجی ہے اس میں آپ کیا کرتے ہیں اسٹڈی کرتے ہیں لیونگ پارٹ کی کہ لائف کی کہ وہ ہر اس چیز کی جس کے اندر زندگی پائی جاتی ہے جس کے اندر لائف پائی جاتی ہے جس کے اندر لیونگ مٹیریئل پایا جاتا ہے تو اس بیالوجی کے اندر ہم کچھ ایسی چیزوں کی بھی اسٹڈی کرتے ہیں جو کہ نان لیونگ ہے جن کے اندر جان ہی نہیں ہے ان کی اسٹڈی کیوں ہم یہاں پر کریں گے وہ اس لیے ہم یہاں پر کریں گے کیونکہ وہ جو نان لیونگ پارٹ ہے وہ ہمارے لیونگ پارٹ کے ساتھ ریلیٹڈ ہے لائک like, ہوا ہو گئی ایئر ہو گئی واٹر ہو گیا اور فوڈ وغیرہ ہو گئی یہ وہ نان لیونگ تھنگس ہیں جو کہ ہماری لیونگ پارٹ آف لائف پہ کیا کرتے ہیں لیونگ پارٹ آف لائف پر منحصر ہیں یا yeah. سوری ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم ان پہ ڈپینڈ کرتے ہیں ان کے بغیر رہا نہیں جائے گا بغیر پانی کے زندہ نہیں رہا رہ جا سکتا بغیر کھائے پیے زندہ نہیں رہا جا سکتا ٹھیک ہو گیا تو یہ وہ نان لیونگ پارٹ ہیں جن کی اسٹڈی ہم کرتے ہیں کس کے اندر بیالوجی کے اندر اور ہم انہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ پارٹ ہیں جو کہ افیکٹ کرتے ہیں ہماری لیونگ پارٹس کو اب آپ کی جو ایف ایس سی ہے اس میں تقریباً دوسرے پیراگراف میں کہا گیا ہے کہ لائف کیا ہے کچھ کویشچنز ہیں اباؤٹ لائف کی کہ لائف کیا ہے کہاں ہے لائف تو یہ جو کویشچن ہے ان کویشچنز کا آنسر جو ہے کوئی بھی بیولوجسٹ نہیں دے سکتا کہیں کیوں نہیں دے سکتا اب بیولوجسٹ ہمیں یہ تو نہیں بتا سکتا کہ یہ لائف چل رہی ہے یہ جا رہی ہے لائف یا اس جگہ پر لائف ہے تو بیولوجسٹ جسٹ ہمیں یہ بتا سکتے ہیں کہ لائف ورک کیسے کرتی ہے زندگی گزاری کیسے جا سکتی ہے اس کے اندر جو اسٹرکچرز ہیں لیونگ باڈی کے اندر وہ کیا ہیں کیسی ہیں کیسے کام کر رہی ہیں یہ بیولوجسٹ ہمیں جواب دے سکتے ہیں جو ایکچول کویشچن ہے جو کہ وہ کہتا ہے کہ وائی شوڈ دیر بی لائف یا واٹ از میننگ آف لائف ان کے جو آنسرز وغیرہ ہوتے ہیں یہ ہمیں تھیولوجنس یا فلاسفرس دے سکتی ہیں تھیولوجنس ہم کہتے ہیں مذہبی رہنما فلاسفر آپ مجھ سے بیٹر جانتے ہیں کہ فلاسفر کسے کہتے ہیں تو یہ جو مذہبی رہنما ہوتے ہیں یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ لائف کہاں سے سٹارٹ ہوئی ہم ایز اے مسلم ہمارا عقیدہ ہے کہ سب سے پہلے اس روئے زمین پر اس ارتھ پر سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام ہے اما ہوا ہے تو وہاں سے ہماری زندگی کی ابتدا ہوئی اگر ہم اس سائنٹسٹ کی طرف جاتے ہیں تو ہم بیولوجسٹ کی طرف جاتے ہیں تو ہم در اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں کیوں کیونکہ بیولوجسٹ کہتا ہے کہ جو لائف ہے اس کا آغاز جو ہوا ہے یہ ایک سنگل سیل سے ہوا ہے یعنی کہ ایک بیکٹیریا جو کہ ایک پروکیریوٹک آرگنزم ہے اس سے ہمارا اسٹارٹ ہوا ہے تو اگر ہم بیولوجسٹ کی بات مانتے ہیں تو ہم دہرِ اسلام سے بالکل کٹ آف ہو جاتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتا دیا گیا ہے کہ ہم نے ہر زندہ جاندار کو کس سے تخلیق کیا پانی سے تخلیق کیا کس سے تخلیق کیا پانی سے تخلیق کیا تو اس کے بعد وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہم نے انسان کو مٹی سے تخلیق کیا انسان کی اوریجن انسان کی ایولیوشن انسان کی ارتقا جو ہے یہ باقی آرگنیزمز سے کیا ہے ڈفرینٹ ہے کیا ہے ڈفرینٹ ہے تو بغیر کچھ بحث کیے آگے چلتے ہیں کہ آگے کیا ہے کہ وٹ از لائف کہ اب لائف کیا ہے کہ یہ ایک ایسا کریکٹر ہے جو کہ لیونگ آرگنیزمس کو نان لیونگ آرگینزمس سے کیا کرتا ہے ڈسٹنگوش کرتا ہے جدا کرتا ہے علیحدہ کرتا ہے تو ہم اندازہ لگا سکتے ہیں لائک ہمارے سامنے ایک اینٹ پڑی ہو تو ہم کہیں گے یار یہ نان لیونگ ہے ہمارے سامنے پانی کا بوتل پانی کی بوٹل پڑی ہے تو ہم کہہ دیں گے کہ اس میں جو پانی ہے وہ نان لیونگ ہے وہ جو بوٹل ہے وہ کیا ہے نان لیونگ ہے جس جگہ پر ہم بیٹھے ہیں وہ میٹ ہے وہ نان لیونگ ہے ہم کہہ سکتے ہیں کیوں کیونکہ اس کے اندر لیف نہیں ہے وہ سوچ بچار نہیں کر سکتا وہ نہیں بول سکتا ٹھیک ہو گیا تو لیونگ پارٹ جیسے آپ بیٹھے ہیں تو آپ کے اندر جان ہے آپ ورک کر سکتے ہیں آپ حرکت کر سکتے ہیں تو یہ جو ہے لائف جو ہے ایک ایسا کریکٹر ہے کسی بھی آرگنیزمس کے اندر وہ جو لیونگ ہے جو اس کو جدا کرتا ہے جو اس کو علیحدہ کرتا ہے فرام نان ٹھیک ہے تو اگر ہم کریکٹرسٹکس آف لائف کی طرف آتے ہیں تو لائف جو ہے اگر ہم اپنی لائف کو دیکھیں تو یہ بہت ہی ہائیلی آرگنائزڈ ہے کیوں کیونکہ ہمارے اندر جو ہیں وہ کیا ہیں کمپلیکس اسٹرکچرس پائی جاتی ہیں ہم ایک سے زیادہ سیل سے مل کر بنے ہوئے ہیں تو ہمارے اندر ایک اسپیشل جینیٹک پروگرام ہوتا ہے جس کو ہم ڈی این اے کہتے ہیں جس کے اندر ساری کی ساری انفارمیشن اسٹور ہوتی ہے اور اس حد تک انفارمیشن اسٹور ہوتی ہے کہ یہ اس ڈی این اے کے اندر یہ یہ چیز سٹور ہوتی ہے کہ پچیس سال کے بعد ہمیں شوگر ہوگی یا نہیں ہوگی ہمیں کوئی وراثتی بیماری ہوگی یا نہیں ہوگی یہ سارا کچھ اس کے کی اندر کیا ہوتا ہے اسٹور ہوتا ہے تو ہماری جو لیونگ آرگنیزم ہیں یہ کیا کرتے ہیں پروڈیوس کرتے ہیں یوز کرتے ہیں کس کو انرجی کو یہ بھی ہمارے کریکٹرسٹکس میں آ جاتا ہے تو ہمارے یہاں باڈی کے اندر بہت سارے کیمیکل ریئیکشنز ہو رہی ہیں یہ بھی کریکٹرسٹکس میں آ جاتا ہے تو ہم گرو کرتے ہیں سائز میں یا ہمارے انٹرنل انوائرمنٹ کو ہماری باڈی کیا کرتی ہے مینٹین رکھتی ہے ہم بچے پیدا کرتے ہیں ٹھیک ہے تو انوائرمنٹس کی چینجز کے حساب سے لائک سردی آ گئی, گرمی آ گئی. ہم اس ان کے حساب سے کیا کرتے ہیں اپنے آپ کو چینج کرتے ہیں لائک گرمی میں ہم کیا کرتے ہیں کہ یعنی پتلے وغیرہ کپڑے پہن لیتے ہیں اور اگر سردی کی بات آ تو ہم رضائیوں میں گھس جاتے ہیں تو یہ ہمارے لیونگ کریکٹرسٹکس ہیں لائف کے ٹھیک ہو گیا تو نیکسٹ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے برانچز آف بیالوجی تو برانچز جو ہیں بیالوجی کی ان میں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو بیالوجی ہے اس کی تین میجر ڈویژنس ہیں جن میں زولوجی آ جاتا ہے باٹنی آ جاتا ہے اور مائکرو بیالوجی آ جاتا ہے تو جو زولوجی ہے تو وہ زو سے نکلا ہے زو ہم جاتے رہتے ہیں جس میں ہم ڈفرینٹ اینیملس کو دیکھتی ہیں تو ہم سمپلی جب میں سمجھاتا ہوں تو میں زو کو ہی آپ کے ذہن میں رکھوں گا کہ زو جو ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں اینیملس کہ اسٹڈی آف اینیملز ہے وہ ہے زولوجی اس کے بعد باٹنی آ جاتی ہے جو کہ پلانٹ کی سٹڈی ہے مائکرو بایولوجی آ جاتی ہے جو کہ کیا ہے مائکرو آرگینیزمس کی اسٹڈی ہے اب ان میجر ڈویژن سے کچھ برانچز نکلی ہیں ایمبریلوجی کی بہت ساری برانچز ہیں جن میں چند ایک آپ کے سلیبس میں دی گئی ہیں تو سب سے پہلی جو برانچ ہے وہ ہے ایمبریولوجی اب جو یہ ایمبریولوجی ہے یہ کیا ہے یہ سٹڈی ہے کس چیز کی ایمبریو کی کہ جب ایک حاملہ عورت کے اندر ایک بچہ بننا سٹارٹ ہوتا ہے اس کی ڈیولپمنٹ سے لے کر اس وقت تک جب تک وہ بچہ بہر نہیں آتا ٹھیک ہے اگر میں مرغی کی ایگزامپل ہوں تو اس انڈے کے اندر جب بچہ بننا سٹارٹ ہوتا ہے اس وقت تک جب تک وہ ہیچ نہیں ہوتا یا وہ بورن نہیں ہوتا اس وقت تک جو ہم سٹڈی کرتے ہیں اس بچے پر اس کو ہم کیا کہتے ہیں ایمبریولوجی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ایمبریولوجی کہتے ہیں تو نیکسٹ یہ ہے کہ فزیولوجی واٹ از آ فزیولوجی اگر ہم اپنے ایک آرگنیزمس کے ڈیفرنٹ پارٹس کے فنکشنز کو سٹڈی کر رہے ہیں تو اس کو ہم کیا کہہ دیں گے فزیولوجی کہہ دیں گے نیکسٹ ہے مارفالوجی مارفالوجی کیا ہے کہ سٹڈی آف فارم اینڈ اسٹرکچر آف ڈیفرنٹ پارٹس آف این آرگنیزم کس کی کیا فارم ہے کیسے بنا ہوا ہے کیا اسٹرکچر ہے اس کو ہم مارفالوجی کہتے ہیں ناٹمی سمپل ہے کہ انٹرنل آرگنس کی سٹڈی کو لائک کہ آپ کے جو اندر باڈیز کے آرگنز ہیں ہارٹ ہو گیا کڈنی ہوگی تو ان کی جو سٹڈی ہے ان کو ہم کیا کہیں گے اناٹمی کہیں گے ہسٹالوجی کہتے ہیں ہم مائکروسکوپک اسٹڈی آف ٹیشوز کہ ٹیشوز کی سٹڈی کرنے کو ہم کیا کہتے ہیں ہسٹالوجی کہتے ہیں تو یہ جو ٹیشوز ہوتے ہیں یہ گروپ ہوتا ہے ایک جیسے سیلز کا جو کہ ایک ہی ٹائم پہ بنے ہیں جن کی اوریجن سیم ہے اور جو ان کے کام کرنے کا جو انداز ہے جو فنکشن ہے کیونکہ یہ اکٹھے میں ہو کے کام کر رہے ہیں تو ایک ہی کام کو پرفارم کریں گے تو ایسے سیلز کے گروپس کو ہم کیا کہہ دیتے ہیں ٹیشوز کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا ہاں اگر ہم یہ اگر ادھر کویشچن آ جاتا ہے بعض بچے کویشچن کرتے ہیں کہ یہ جو کلونی والے سیلز ہوتے ہیں کچھ سیلز ہوتے ہیں نا کہ جو کالونیز بناتی ہیں ٹھیک ہے لیکن ان میں ارگنائزیشن نہیں ہوتی ان میں وہ ارگنائز نہیں ہوتے ٹھیک ہو گیا کہ وہ کیا کریں گے مل کر آپس میں مل کر کام کریں گے ایسے سیل جو اپنا اپنا کام خود کر رہے ہیں ان کو ہم ایشو نہیں کہیں گے ٹھیک ہو گیا نیکسٹ ہے آپ کا پیلینٹولوجی کہ پیلیونٹولوجی جو ہے یہ فوسلس کی اسٹڈی کو ہم کہتے ہیں جو کہ ایولیوشنس کے ساتھ جا کر ریلیٹ کرتی ہے یہ جو فوسل فیوز ہیں یہ ڈیڈ ریمینز ہوتے ہیں پریویس آرگنیزمس کے کہ جو آرگنیزمز پہلے رہ چکے ہیں اس روئے زمین پر لائک ڈائناسارز کے ہم ادھر کامنلی لے لیتے ہیں کہ یہ پہلے فوسلز وہ چیزیں ہیں جو ان کی باقیات ہیں جب وہ مر گئے تو ان کی ہڈیوں کے ڈھانچے وانچے بچ گئے تو ان کی سٹڈی کو ہم کیا کرتے ہیں کیا کہتے ہیں فوسل کہتے ہیں او oh, سوری پیلینٹولوجی کہتے ہیں اور فوسل جو ہے وہ ڈیڈ ریمینس کو ہم کہتے ہیں کہ جو کہ راکس کے اندر دب گئے جو کہ سینڈز کے اندر دب گئے ان کو ہم کیا کہہ دیتے ہیں فوسلز کہہ دیتے ہیں اور اسی سے ہی ہم ایولیوشنس کا پتہ لگاتے ہیں سائنٹسٹ جو ہے وہ اس فوسلز کو ہی کیا کر رہا ہے فالو کر رہا ہے اور اس فوسلز کی ریکارڈ کو جتنی بھی ریکارڈ ہے کہ پیچھے کتنے زمانے آئے کتنی آئے تو اس کا حساب لگا کر وہ یہ بتاتا ہے کہ پہلے یہ ارگنیزم رہا ہے پہلے اس کے بعد یہ ایولیوشن آتی گئی ارتگا آتی گئی چینجز آتی گئیں یعنی کہ چینجز کا کیا مطلب ہے کہ ایک سمپل آرگنیزمس کمپلیکس ہوتا گیا مور مور کمپلیکس ہوتا گیا ہوتا گیا ہوتا گیا اس کے بعد انسان بن گیا ٹھیک ہو گیا یا اس کے بعد ڈیناسور بن گیا اس کے بعد یا کچھ اور آرگنیزم بن گیا تو یہ کچھ چینجمنٹس وغیرہ کے بارے میں بھی یہ بتاتا ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں ایولیوشن کہتے ہیں نیکسٹ ہے جینیٹک تو جینیٹکس جو ہے یہ آپ کے اندر جو ہیریڈیٹی مٹیریل ہے ہیریڈیٹی وراثت کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ آپ کے اندر جو آپ کے ماں سے ملا آپ کو آپ کے والد سے ملا جس کو آپ ڈی این اے کہتے ہو اس کی سٹڈی کو آپ کیا کہتے ہو جینیٹکس کہتے ہو اور یہ وہ کریکٹر ہے جو کہ پیرنٹس سو آف سپرنگ کیا ہوتا ہے آتا جاتا رہتا ہے ابو سے پوچھ لینا زو جیوگرافی زو جیوگرافی جو ہے یہ زو آپ کو ورلڈ پہلے پتہ لگ گیا ہے کہ زو جو ہے یہ اینیملز ہیں ٹھیک ہے جیوگرافی جیوگرافیکل ریجنس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ علاقے جہاں پر اینیملز رہتے ہیں ٹھیک ہے تو زو جیوگرافی میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے جو بھی ڈیفینیشن لکھنی ہے اس میں یہ چیز ایڈ کرنی ہے دا اسٹڈی آف بیولوجی ٹھیک ہے اگر بیولوجی کی ڈیفینیشن لکھنا تو اسٹڈی آف سائنس ہے وہ بیولوجی میں کیا کہیں گے دا برانچ آف بیولوجی وچ ڈیلز ود دی اسٹڈی آف ڈسٹریبیوشن of اینیملز ان ڈفرینٹ ریجنس آف ارتھ کہ اگر کوئی ڈف ڈفرینٹ اینیملس جو ہیں وہ ڈسٹریبیوٹ ہیں رہ رہے ہیں کدھر ڈفرینٹ ارتھ پر بہت سارے اینیملس ہیں سیم ٹائپ کے ڈفرینٹ ٹائپس کے جو کہ پولر ریجن سرد علاقوں میں پائے جاتے ہیں کچھ معتدل علاقوں میں پائے جاتے ہیں تو ان کی سٹڈی کو ہم کیا کہتے ہیں زور کیونکہ وہ جو ریجن ہے اس کو ہم فالو کر رہے ہیں کہ آیا کہ یہ جو پاکستان کا ریجن ہے اس میں کتنی ٹائپس کے اینیملس پائے جاتے ہیں ان کی ڈسٹریبیوشنس کو ان کی کلاسفیکیشن کو ہم زیرو کہہ دیتے ہیں تو آگے ہے مائکرو بایوجی تو مائکرو بایولوجی کیا ہے کہ اسٹڈی آف مالیکولر اسٹرکچرس آف اینڈ آرگنیزمس کہ آپ ایک آرگنیزمس کے اندر جو اس کی مالیکولر سٹرکچرز ہے تو مالیکولز مل کر بنتا ہے سیل سے آرگنائلیز سے ان ساروں یہ سسٹم وغیرہ اس کے اندر کی جو سٹرکچر ہے لائک like کہ ایک آرگنیزم بنا ہوا ہے سیل سے اورگنیلیز سے باقی بھی اورگنیلیز وغیرہ آ جاتی ہیں تو اس کو ہم کیا کہیں گے مالیکولر بیولوجی یعنی سمپل سیل کی سٹڈی ہو جاتی ہے اس میں نیکسٹ آتا ہے آپ کا ایکالوجی ایکولوجی کیا ہے کہ ریلیشن شپ بٹوین آرگنیزمس اینڈ دیئر انوائرمنٹ کہ اکالوجی میں آپ کیا کر اس کو ہم انوائرمنٹل بیولوجی بھی کہہ دیتے ہیں تو اس میں کیا ہے کہ یہ ایک ریلیشن شپ ہے جو کہ آرگنیزمس اور ان کے انوائرمنٹس کے درمیان ہوتا ہے کہ انوائرمنٹ سے وہ کیا چیز حاصل کر رہے ہیں کیا چیز انوائرمنٹ کو ان ریٹرن کر رہے ہیں کیا کیسا سائیکل ہے کیوں چل رہا ہے اس سب کی اسٹڈی کو ہم اکولالوجی کہتے ہیں نیکسٹ ہے مائکرو بایولوجی جو کہ مائیکرو آرگنیزمس کی اسٹڈی ہے جو میں آپ کو بتا چکا ہوں یہ ڈویژن ہے بیولوجی کی نیکسٹ ہے فریش واٹر تو فریش واٹر باڈیز کے اندر پائے جانے والے آرگنیزمس لیونگ آرگنیزمس کی اسٹڈی کو ہم کہتے ہیں فریش واٹر بایولوجی یہ جو باڈیز ہیں لائک ریور ہو گیا لیک ہو گیا اس کو ہم فریش واٹر بوڈیز کہتے ہیں نیکسٹ ہے میرین بیالوجی جو کہ مرین لائف کی اسٹڈی ہے اس کے اندر اس کے فزیکل اسٹرکچرس کیمیکل اسٹرکچر جو جس لیونگ آرگنیزم کو آپ اسٹڈی کر رہے ہیں تو اس کے اندر فزیکل اور کیمیکل کیا چینجز وغیرہ آ رہی ہیں یہ سارے کی ساری میرین بیاولوجی میں آ جاتی ہے نیکسٹ ہے پیراسائٹس کی study, جس کو ہم پیراسائٹولوجی کہتے ہیں تو پیراسائٹس تو آپ مجھ سے بھی زیادہ اچھے طریقے سے واقف ہوں گے کہ یہ جو ماسکیٹو ہے یہ ایک پیراسائٹ ہے پیراسائٹ اس آرگنیزم کو کہتے ہیں جو کہ اپنے ہوسٹ کو کیا کرتا ہے بائٹ کرتا ہے اس کو نقصان پہنچاتا ہے اینڈ ایز اے ریٹرن اس سے کیا فائدہ لیتا ہے کہ وہ کیا کرے گا فوڈ لے گا شیلٹر لے گا کدھر سے اپنے ہوسٹ سے اور ان ریٹرن اس کو ملیریا کریٹ کرا دے گا ٹھیک ہے اوکے ان ریٹرن اس کو کیا دے گا نقصان دے گا ہر وہ آرگنیزم جو کہ اپنے ہوسٹ سے کیا لیتا ہے فوڈ لیتا ہے اس سے پناہ لیتا ہے اور ان ریٹرن اسے نقصان پہنچاتا ہے اسے کسی بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں پیراسائٹ کہتے ہیں تو اس پیراسائٹ کی سٹڈی کو ہم پیراسائٹولوجی کہتے ہیں نیکسٹ ہے ہیومین بیولوجی جو کہ آپ کی ہی سٹڈی کو مین کی سٹڈی کو کیا کہتے ہیں ہیومین بیولوجی کہتے ہیں اور اس میں ساری پیچھے بیولیکولر بیولوجی مائکرو بیولوجی یہ سارے کے ساری برانچز اس کے اندر ہی آ کے دم توڑ جاتی ہیں بھائی نیکسٹ ہے بایو ٹیکنالوجی بائیو ٹیکنالوجی کو ہم اگر ہم سے پوچھا جائے لائک کیونکہ ہم آپ کے لیول سے تھوڑا سا ہائی لیول ہوتا ہے ہمارا ٹیچرز وغیرہ کا کیونکہ ہم نے پی ایچ ڈیز کی ہوئی ہوتی ہیں ایم فلس کی ہوئی ہوتی ہیں تو ہم سمپلی کہہ دیتے ہیں کہ اٹ از اے ٹیکنالوجی آف بیالوجی کہ جو بیالوجی کی ٹیکنالوجی ہے اس کو ہم بایو ٹیکنالوجی کہتے ہیں تو یہ جو آپ کے ہاں یہاں دی گئی ہے کہ دا برانچ آف بیولوجی ویچ ڈیلز وتھ دی یوز آف لیونگ آرگنیزمس کہ ہم اس میں کیا کریں گے یوز کریں گے کس کو لیونگ آرگنیزمس کو ان کے سسٹمز کو ان کے پروسیس کو کس چیز کے لیے مینوفیکچر کرنے کے لیے کیا چیز فوڈز وغیرہ مینوفیکچرس کرنے کے لیے کدھر انڈسٹریز کے اندر لائے کے جب آپ پیزا کھانے چلے جاتے ہو تو یہ پیزا ایسا تو نہیں بنا تو اس میں کیا ہے کہ بیکٹیریا یوز ہوا اس روٹی کو کھلانے کے لیے ٹھیک ہے تو باقی کافی چیزیں یوز ہوئیں جس میں یہ لیونگ آرگنیزمس تھے ٹھیک ہے مائکرو آرگنیزم سے جن کو یوز کر کے کیا کیا گیا خمیری روٹی بنائی گئی ہے سارا کچھ بنایا گیا آپ کا پیزا وغیرہ بنایا گیا آپ دہی دہی پیتی ہو لسی پیتی ہو یہ سارے کے سارے یہ بایو ٹیکنالوجی کے یوزز ہیں اور جب یہ سائنس میں آ جاتی ہے تو اس کے یوزز ڈیفرنٹ وہ کر دیتی ہیں یعنی کہ بہت ساری چیزیں یہاں سے انوینٹ ہو گئیں لائک کہ ہم نے بیٹی کوٹن بنا لی بی ٹی کوٹن کیا ہے کہ اس کے اندر ایک بیکٹیریم ہوتا ہے کاٹن کپاس کے اندر جو کہ کیا کرتا ہے حشرات وغیرہ ہو گئے مختلف بیماریاں ہو گئیں ان کے خلاف کیا کرتا ہے ردعمل شو کرتا ہے کہ ان بیماریوں کو نہیں لگنے دیتا اس پلانٹ کو کیونکہ وہ اپنے اندر سے کیا کرتا ہے کیمیکل ریلیز کرتا ہے وہ ایک موڈیفائیڈ پلانٹ ہے جینیٹیکلی موڈیفائڈ پلانٹ ہے جو کہ بائیوٹیکنالوجی کا حصہ ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ آج کا لیکچر